شاهد من الان مكان هذا ديال القيصرية شاهد الاجزاء عندي راه واحد الدويرة في السوق الله يحفظك ودير يساري <مشاهد> ام <شاهد> الأعزاء الاجزاء <تصفيق> تحياتي لك الله يستر هذا المحل ديال السي سعيد ياك؟ <تصفيق> أيوة اه أنس. واحد الدويره فيه. بخير. وجا سعيد ياك هاني آه لا؟ الله الله يستر لك. الله هذا الجديد السي سعيد ياك؟ هذا الجديد هذا اللي كاين شحال داير دابا هاد شويه؟ آه هاديك 120 درهم 120. واخر ثمن ديال نعم. اخر آه ثمن مئة آه. مياو يعني انا شحال تعطيني حاجه ثانيه جديده حاجه يا الله جديد جديد لا قال كل شيء جديد كل شيء شي جديد قال يعني دخ... لي شي اللي كان سعيد الله لاك الله فيك اسبلت الثلاجه هذا سعيد هذي سيرة. سيرة. يا الله خويا. 450، 86 86، هذي بخار، هذي 96 هذي أخرى 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 وهذا يا استاذ سعيد هنا ريال ريال وهذ الماكينه ديال الصابون الماكين الصابون هذي ب 54 ألف ريال الله يسر اخويا سعيد الله والتلفزيون هذي هذي ريال 36 فيها والكبيره ألف يعني راه قابل ضروري يتشطر شويه على رأس الإنسان <تصفيق> هل... هذا <تصفيق> 16 ب 14 14 الثاني هذاك ريال ما كاين ديال 9000 على حسب اه كل يرى السلاكين اللي ينسى اللي حب اللي خاصه شي حاجه ولا عجباته حاجه راه كيجي محل معروف سعيد راه معروف دخل راه باين غني على التعريف اراك الله في خويا سعيد الله يسر لك الله يحفظك الله يعاونك الله يحفظك الله آه اخي سعيد هذا شحال الثمن ديال هذا هذا كيدير 2000 الميترو هذا تاوكه هو هذا هذا كيدير 140 درهم 140 آه. بارك يعني الثمن واحد لا آه. ولا كل لو ثمنو شحال آه. هاد الحمرين شحال دايرين آلاف ريال 4000 ريال درهم شحال من مترو فيهم؟ فيهم 3 3 هذا زوين دلاتة. شبارك الله هذو كاملين آمنين زوينين البيس وهذه؟ هذا كدر ربعالاف وستمية ربعالاف وستمية زين شبارك الله الكبار لي من اللي أه، الكريك 1200 تلميتر. بارك الله اه لي زين الله هادو عارف الاثمنه ديالهم ايوب ثمن هنا خويا كلو ثمن واه هادو ثمن واه حسب هاد هذا شحال هادو 150 درهم كيسان 100 درهم بلا و درهم يعني 400 درهم 400 350 درهم 350 كانفرق هادي اه 140 هادو كامل بحال بحال كاين هاد الكاج على واحد 6000 السلف كاين علاج 6800 بارك الله فيك هذا هاد المجيمه هذا كيديرو <تصفيق> 450 درهم 450 سوينيه طلع سوينيه كيديرو 19600 كاين هادو بالمجامه كاين هذا بلا مجامه كيديرو 750 درهم بارك كاين هاد الصغير 750 درهم لا مامي هادو 3 بياس 60 درهم 60 و هو هادو كاين الكريو كاين الدهبي كاين هاد الريشه 60 درهم كاين هادو مجامع كيديروا 300 300 درهم هادو درهم درهم آه. الناس و <تصفيق> <حبك خيف>. <تصفيق> الشاهدين هادا هزان نتوما كتشوفو، كيما يتشاف تبارك الله. تعاود تفحوط مزيان، تعاود تفحوط مزيان هذا الحاجة؟ أيو شحال؟ هادو كيدايروهم بخلاص ريسطات هكا ثلاثة بيس بلا بلاطو، كيديرو بمية وخمسين درهم. وبالبلاطو ديالهم؟ والله كيدير بمية وخمسين درهم. آه بوحدو هكاك. هذيك برقان و ديال البراد كاين الكبير هذا ذهبي كبير كيدير 140 صغي درهم وهذا الكبير هادو هذا ديال خويا كيدير 400 دل. 400 درهم وهذا ديال الثقيل هذا ديال الزاج 120 درهم بارك <تصفيق> الله فيك خويا يوب الله يشكر الله يحفظك سمع لينا الله يسهر لك الله يحفظك الله يحفظك الله الله مشاي ديالنا العزاز دخلنا لهاد المحل لقينا غا واحد السيد مقابل لي مو المحل المهم هاد السيد هدا راه كيتواجد في القيصاريه لي عجباتو شي حاجه ولا اللي شاف شي حاجه عجباتو يجي مرحبا به. السيد راه تدخل القيصاريه كت- مني كت- راه كاين تلقى المحل في الشوكه كاين هنايا بغيت طيب عطل شويه شوي وقيلا هو يا الله قاعد خلوا تا عنده عندهم قاع ها هو اللي الله شي حاجة بالنسبة لهادو راه قفاطن جداد هاد السيد راه حويجات زوينين هذا الفيديو خاص لفام للنساء <laugh> كيدخلو للقناة ديالنا وتخليهم تخليهم تا شوية نوفون بام جابين راه رجاله كنصوروا شي حاجه راه يجي يتقدا والسلام يا اخوان كاين هذا هذا الله الله السلام عليكم حميد جاي شاعل التليفون يا حميد كيف بخير اس عليك اخويا حميد انا اس عليك عجبت عليك حميد اسمح لي ازاك الله يحفظك زيدنا نصور معك شويه اخي حميد الله يحفظك شحال ديال الملحه يا حميد كاين 11 كاين 12 ياك 16 كاين 14 الجديد الجديد اخي حميد شنو هو الجديد؟ كل شيء جديد بصحتك دافاهم يلا بصحتك مزيان فقط القره في اليوب هذه الاخوان في القصاريه حميد معروف ادخل لخصه 3000 غا يدخل يسول على حميد ما هذه حميد ما رواف في القصاريه ملي كتكون جاي داخل من في المعد القواس في الاول اللي داك اللي من الشارع الدخله الاولى المهم لاجباتو شي حاجه ريحه اخي حميد اخي حميد على حسب كله تمنه اخي شامان هنا الملحاف شحال داير هو الاساس هالحال آه آه اللي هي هادو, هادو, هادو. هادو, هادو اللي ملي كلهم 11 وهادو اللي هنا قدامك هذا هادو اللي, تحت 12 اللي تحت وهادو درم. هادو هادو آه هل هذا ان تتعلم من اجل ان هذا من اجل ان تتعلم 1100 ريال اللي واخا اخويا حميد. هذا جاي عطينا على اسم الله يتوب عليك. هذا الكبير هذا. هذا ها. هادو... هادو... اه هذا 120. هذا الكبير؟ اه 120. هاك 120 للاسف. 120 درهم للميترو. الميترو. اه, آه. كيك. وهذوك الكبار؟ هذوك 115، 2300. هذوك الكبار؟ اه. هذو الجوج هذو 90 درهم. 90 درهم هذوك؟ هذا هاد اللوين هذا 90 درهم اوكي آه، 90 درهم آه، هادو هاد كاملين 90 درهم ياك هذا النوع شحال فيهم في الطول في العرض جوج طول اللي العرض, العرض يعني انت كتقول العرض هو الاول ياك اه العرض هو اللي العرض شحال يعني يعني فيكس العرض شحال قلتي لي في هاد ال... العرض جوج جوج عندك ثلاثة هادو راه باين جوج هاكاك آه، هادو وثلاثه متر هادو هادو آه. شحال قلتي 100 هذوك 115 تبارك الله مزيانة ما قلتي لي اسمية؟ حسين. حسين خويا حسين الحياني <تصفيق> اه, <تصفيق> أه. واش <أشوال> ولد الحياني انت شكون الحياني؟ كاين سعيد وكاين هذا الآخر اللي هنا هذوك ولاد عمام. ديال ولاد العمام مزيانة متشرفين أنا سعيد نعرف هذا السيد هذا اللي هنا الحسن الحسن هذه في قيصرية الجديدة ياك؟ حاله الداخل باقي كاين الزرابي وما قلتيش ليا هادو الثمن ديالو ولا بحال بحال هادو 110 هادو 110 آه. هكا المهم هذاك الشيء كيطراوح ما بين 110 115 228 يعني 3 متر 3 متر وكاينه جوج كاينه جوج كين الكاري آه. الكاري كلشي كيف جوج كيف ثلاثه كيف, آه. كيف اه كيف وانت الشيء هذا واخا تحياتي